ابتدي يا فرحة العز اكتب يا قصيد. ونجي في, في, في عالم الصوتيات. بالشموخ والفخر والتحية نبتدي. شامخ بيوم التقاعد عسى عمرك مديد. يا محمد عدنا هلا تمسون بردي. ابتدي يا فرحة العز وقتك يا قصيد في الشموخ والفخر والتحية نبتدي شامخ بيوم التقاعد عسى عمرك مديد يا محمد عالدما هلا تبزون بردي انت يا محمد بعلمك وباخلاقك بريد فخر للتعليم يا تاج راسي ابعدي يا محمد يا بزوري يا العز الاصيل يا وفاه افتخر بارك وفهد بعزمك اقتدي وفهد اغلى الغوالي شريكه الحياه تفتخر بانجازك وبالمعايد تسعدي يا محمد في خدمه تجي لك دور كبير راعي الوفات بالضيق والقد الندي انت يا راعي المهمات والمثل لي من سنام من عز لها لا تعصي من ردي القصيد قولي ما عزمي الكبير بالوطن وطن تكنوني صرحي الشبوخ مشيدي انت يا العليا في لهم يا محمد فخر كبير يا عساوه الفرح دايم ومجددي زوجتك الغاليه هم فهد تهدي الجزال بالتقاعد لكل حنال قصايد تنعز و اكتب يا قصيد في الشموخ و البخار و التحية لبديدي شامخ بيوم التقاعد عسى عمرك مديد يا محمد عن هلا تمسوني بردي انت يا محمد بعلمك و بخراقك بريد فخرين يا تاج راسي وبعدي يا محمد يا بسون نحس الاصيل يا ابو فهد الوفي يا الكريم الموعدي بالتحايا طرق الجزائر والنشيد افتخر بارق وفهد بعزمك اقتدي وام فهد اغنى مغوالي شركة الحياة افتخر بالجازك وبالفعايل سعدي يا محمد في خدمة لك دور كبير راعي الوفادي بالضيق والكفل لا لا من ردي القصيد يقولي بالمدح والفرحات يزيتي ومبونة قالها الماجد حك تبيدي بالعمل ما والهمة والعزم الكبير بالوطن تكنون صرح الشموخ مشيدي أنت يلعي فيهم يا محمد فخرين كبير يا عسى وقت الفرح دائم ومجددي سوجتك الغالية هم فهمت قصه قصه قصه قصه قصه قصه قصه سبعة سبعة